Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz tamaşaçılar. Bu günün siyasi xəbərlərini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada mən Elçin Rəhimzadə. Müsavat partiyası qurultay qərarını hazırlaşır. 19-da Müsavat Partiyası Məclisinin iclası keçiriləcək. Başqan müavini Mərkəzi icra aparatının rəhbəri Gülağa Aslanlı bildirib ki, məclisdə partiyanın 9-cu qurultoyuna hazırlıq məsələlərinə də baxılacaq. Müvafiq təşkilat komitəsi yaradılacaq. Partiyanın nizamnaməsinə görə qurultay Müsavatın ali orqanıdır. 4 ildən bir məclisin qərarı ilə çağrılır. Nümayəndəlik normasını və qurultayın keçirilmə qaydasını məclis müəyyən edir. Qurultayın partiyanın proqramını və nizamnaməsini qəbul etmək, onlarda dəyərli şəyli və əlavələr etmək, məclisin rayon təşkilatı sədri olmayan üzvlərini seçmək, fraksiyanın başqanlığını və mərkəzi nəzarət təftiş komissiyasını seçmək səlahiyyətləri var. İnzibatı həbs almış Real partiyasının məclis üzvü Azər Qasımlı içəridəki rejimi bir kəlmə ilə ifadə edib. Gestapo rejimidir. İyunun 4-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsində hakim Vasif Mursaqulovun sədrliyi ilə, rialın üzvü Nərman İsmayilovun, hakim Qədim Babayevin sədrliyi ilə, rialın məclis üzvü Azər Qasımlının apellyasiya şikayətinə baxılıb. Təqsirləndirilənlərin hüquqlarını müdafiə edən vəkil Elçin Sadıqov heç bir vəsadətin qəbul olunmadığını deyərək apellyasiya şikayətinin təmin edilmədiyini bildirdi. Qeyd edək ki, mayın 28-də Bakının mərkəzində 28 may Respublika günü münasibəti ilə Riyal üzvlərinin iştiraki ilə yürüş keçirilib. Tədbirin əsas idarəedicilərindən birinin Azər Qasımlı olduğu deyilir. Polis aksiyanın şəhər rəhbərliyi ilə razlaşdırılmadığını bildirərək onun sona kimi davam etməsinə imkan verməyib. Daha sonra Riyalın Məcəs üzvü Azər Qasımlı mayın 29-da Baş Prokurorluğa çağırılıb. Prokurorluqdan Yasamal rayon polis idarəsinə aparılıb. Riyal üzvü Nərman İsmayilov da inzibati xətalar məcəlləsinin 535-ci maddəsi ilə ittiham olunaraq Nəsimi rayon ilə Bu sutka azadlıqdan məhrum edilib. Keçək Realla bağlı digər xəbərimizə. Real partiyasının sədri İlqar Məmmədovla bağlı Avropa məhkəməsinin ikinci qərarı da icra edilmir. Rəsul Cəfərov 3 həftədir Ali Məhkəmə bu məsələ ilə bağlı sorğuya cavab vermir. Respublikaçı Alternativ Partiyasının sədri İlqar Məmmədovla bağlı 2017-ci ilin noyabrında Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin çıxardığı ikinci qərarda icra edilmir. Bunu Meydan TV hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərov deyib. O qeyd edib ki, qərar bu il martın 5-də qəti hüquq qüvvəyə mindikdən və icrası üçün 3 üç ay müəyyən edildiyindən 5 yün tarixinə qədər icra edilməli Hüquq müdafiəçisi bildirib ki, 3 həftədir ali məhkəməyə bu məsələ ilə bağlı göndərilən sorğu cavablandırılmır. Sual ondan ibarətdir ki, İlqar Məmmədov barəsində Avropa Məhkəməsinin ikinci qərarı ali məhkəməyə daxil olubmu və olubsa, plenyumun keçirilməsi nə vaxta planlaşdırılır. Avropa Məhkəməsinin Məmmədovla bağlı 2014-cü ildə çıxarılmış birinci qərarı da hökumət tərəfindən icra edilmir. Bu səbəbdən də məhkəmə qərarının icrasına cavabdeh olan Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi Tarix də ilk dəfə xüsusi pozuntu proseduruna başlayıb. Yoxa çıxan hüquqşunası Emin Aslanov mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə baş idarəsindədir. Dördündə, hüquqşunas Emin Aslanı uğurlayan Mercedes markalı 90XG 017 dövlət nömrə nişanlı avtomobil Teymurov Mehman Vagif oğluna məxsusdur. Bu barədə jurnalist Xədici İsmailova öz Facebook səhvəsində yazıb. Onun sözlərinə görə, bu adda insan Daxili İşlər Nazirliyinin narkotiklərə qarşı mübarizə baş idarəsinin əməkdaşı olub. Sonradan o, 2015-ci ildə Nardaranda həyata keçirilən xüsusi əməliyyatda Daxili İşlər Nazirliyinin mütəşəkkil Əməliyyatçısı kimi iştirak edib. Buna görə, jurnalist hesab edir ki, aslan mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə baş idarəsində saxlanılır. Yeri gəlmişkən, bu idarə insanların faktiki olaraq uğurlanma yolu ilə saxlanması kimi acınacaqlı şöhrətə malikdir. Və buraxılışımızın son xəbəri. atət yeni sədri fəaliyyətə başlayıb. ATƏTdə İtalya sədirliyinin ofisindən verilən məlumata görə, İtaliyada yeni hökumətin formalaşmasından sonra Xarici işlər naziri təyin olunan Enzo Muavvero Milanesi həmçinin ATƏT-in sədri olub. Qeyd edək ki, bu vəzifəni İtaliyanın əvvəlki Xarici işlər naziri Algelino Alfano tutub. Bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.